السلام عليكم أنا حسام إمام مدير حسام إمام فلوجز في الفيديو ده إحنا رايحين مرسى علم مع فريق ترينوبيلا يلا بينا نشوف إيه اللي من أول ما وصلنا الفندق قالوا لنا إن إحنا هنودين كل لحد كل غرفة هم تأخروا شوية شوية شوية يعني بس الصراحة كانت لا طائل. الجواب بيبان من عنوانه. الفندق الصراحة من أول لحظة وهو شكله ربيب عايز يعرف قال لك لا أقول كل ان كان ده هيبقى كويس. ما تقولش على حاجه وحشه غير لما تجرب. ايوه حلو. يعني <تصفيق> <تصفيق> احنا الحمد لله وصلنا الفندق دلوقتي والشباب بيعملوا التسكين و... ودي حقيقه دي حقيقه الرسميه. والراجل اللي مقولتش عايز تسيب المفاتيح للناس اللي هتقعد في القوارب. دي, دي حقيقه وهو ده هو دي الرسميه. دي الرسميه. يا سلام. يا سلام. موقف في الاتوبيس. اه احسن موقف. يا عم على الباص بتاعنا الحمد لله اوحش حاجه فيه. أنا كنت نايم قدامي اتنين ورايا ما بيسكتوش ما بيسكتوش <تصفيق> إنت اتنين ورايا آه ما هو وأخيراً <تصفيق> <تصفيق> وصلت الأوضة بعد تشيكن تقريباً قعد أربع ساعات إيه؟ ده الفيو بتاع الأوضة من جوه دول الشباب اللي كانوا معايا ودي الأوضة من بره على حمام السباحة على طبعا نمنا لحد بالليل صحينا على العشا وده كان المنظر المطعم بتاع الفندق وده اهم حاجه طبعا متقسم لجزئين إيه؟ الجزء الاولاني صاله كبيره كده مكيفه والجزء التاني هو جزء مطل على البحر زي ما أنتوا شايفين كده مستني الطائر ده اكتر من دقيقتين انه يتحرك ولا يعمل اي حركه مفيش حاولت ارمي عليه طوب عشان حتى يتحرك صغير كده من الارض يا دوب عمل دول اكتر حاجه ده تدريب من ضمن التدريبات اللي كان فريق ارنوبيا بيعملها لكل المشاركين في الكاميرا <تصفيق> <تصفيق> <re> <viral> <viral> رغم ان الجو كان حر شويه لكن التمشية برده كانت مغليه المنظر كان شكله جامد جدا للاسف الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة أصدقكم اكتر اذا عجبكم الفيديو لي سبسكرايب ولايك وخلونا نشوف هل هنكمل تاني ولا لا